Stenograme, PNL, sfungiat de scandalul de creiilor. Ofensiv împotriva delatorilor de pres din partid. Scandalul de creiilor se extinde în PNL. Liberalii continuse îi consume energiile în lupte interne, îi se îi fac opozie unii altora în partid decât să se lupte cu adversarii politici externi. Conducerea este mai preocupat mai degrab să taie canalele de comunicare neoficiale ce trejurnalii decât să înveie din greelile de comunicare făcute. O serie de foti lideri din vechea conducere au fost pui la zidieri, în edina de grupa deputailor, de, de ce trei colegii care o susțin pe efa de la Tineret, Mara Mare, fiind arta ei cu degetul ca principalii responsabil pentru externalizarea scandalului. Încercarea de ironizare a PSD. Printr-un atac la adresa generației de creailor, materializat sub forma unui ghid de nesupunere civic, a stârnit mânia colegilor mai vechi de partid, în special a seniorilor liberali. Marea Mare a fost nevoit să. Ia răspunderea pentru acest ghid în care se cere tinerilor să nu emigreze pentru ce generația de creceilor nu e funii subliniere. ei nu mai are cine se fac mi subliniere tot de denciil. Tânra liberalitenele, organizaia pe care o conduce, au fost astru criticate pe grupurile interne de să. Iar o parte din aceste polemici au ajuns la pres. Motiv suficient pentru apropia lui Ludovic Corban se treacă la ofensivii se îngroape scandalul sub avalan de acuza la adresa delatorilor din partid. De altfel, liderul de partid a dat semnalul atacului apreciind ce de cei de la tinerete au făcut o greal prin acel ghid, în PNL sunt unii care fac mai mult opoziție propriilor colegi decât celor din PSD. Rând pe rând, Mihai Voifei Cetelin Predoiu, dar în special Adriana Seftoiu, au fost identificați ca principalii responsabili pentru scurgerile de informații aprute în pres, ne-au dezvluit surse din conducerea PNL. Florin Roman, deputat, vicepreidinte PNL, mi-e scârb de atâtea atacuri din interior. Mi se pare foarte grav ce discuile de pe grupul de deputai în care se atac campania PNL au ajuns în spaiul public cu print 3. Este vorba de aceia IAWN care nu atac niciodată PSD? Dan Mulceanu, deputat, vicepreedinte PNL, o colegă, Adriana Seftoiu ne-a trimis pe grupul de deputaicele Don Cartoane ale PNL-i ne-a explicat cum i-a luat betaie la revoluie. La 15 minute mai au sunat cei de la presă. Eu dau un nume pentru ce m-am seturat de chestiuni urâte între colegi. A fost o coincidență la 15 minute după ce au fost discuțiile pe grup SMS-ul Nepresa. Avem o presă foarte informată. Nu pot să trec peste faptul ce ce discutme pe WhatsApp, de me la pres. Am ajuns la concluzia ce e mai bine să-i spun unui coleg ce am de spus pe Fai să nu mai discutme pe privat. Nu vreau să trecem peste, m-am seturat să se prezinte tot ce e rău la partidul ăsta. Ioan Cupa, deputat PNL, am ajuns se, îi spunem colegului Popescu, nume generic, nu se referea la un coleg anume, ne? Se scrie cu cratim ce tot ce scrie ajunge pe burtier la televiziuni. Deocamdată. Singura consecință a acestui nou scandal a fost impunerea unor mesuri de restricționare a discuilor pe grupurile de fapt ale partidului. Se va discuta mult mai puțin lucrurile importante pentru partid pentru că astfel de informații se nu mai ajung la presă, susțin sursele citate. Despre Mar Marei colegii săi de la organizaia de Tineret, acetia nu risc nimic cum ce mult. De acum încolo iniativele tenele vor trece prin filtrul era lui Chi prim vicele partidului pe probleme de comunicare.